következő részekben ismerkedjünk meg az Excel objektumaival. Mint látható, előkészítettem a képernyőt, három részt tagoltam, jobb oldalon a Visual Basic Editor, látható középen maga az Excel, munka lap, és jobb oldalon, vagy bal oldalon pedig a, a feladatot vezérlő prezentáció, leírás. Először is tisztálva törlöm itt a felületet és belekattintok mondjuk az a szellába, és most ö, a interpreteres üzemmódot fogom használni és az interpreteres üzemmódban fogok parancsokat kiadni jól lenne egy kicsit nagyobb képernyőt, pontosabban nagyítás látnom itt, hát megpróbáljuk mondjuk 50%-ig a, ilyen, hogy el tudja olvasni, hogy milyen parancsok vannak benne. Jó, hát először is kiadjuk ezt a parancsot, hogy books. Ed. De lehet látni, hogy az editor segítő kész, segítőkész, és felajánlja a, a lobbyatum gyűjteményben található parancsok, a, jobb, a objektum gyűjteményhez tartozó parancsok listáját, és ha én azt mondom neki, hogy Enter, akkor már is létrehoz nekem egy Book, egy nevű új munkafüzetet, ami létrejött a parancs leütés hatására. És hát ezt még egyszer kiadom, meg, megtehetem úgy is, hogy bejönöm egy külön sorban, de megtehetem úgy is, hogy egyszerűen csak ráütöm az enter Ennek hatására már egy bucket is van, és akkor ezt megoldottam. Jó, most kérdezek. A kérdések, a lekérdezések azok mindig kérdőjelre kezdődnek, és euh, megkérdezem, hogy számolja meg, hogy föl is fogja ismerni azonnal, Számolja meg, hogy hány darab nyitott munkafizetem van most. Öt darab, hát hogyha megnézzük, akkor, akkor tényleg ott van, mert a hatodik itt a Visual basic ablaka, tehát öt darab munkafizetről van szó az én esetemben. Következő. Hát most megtehetem azt, hogy bezárom az összeset. Engedjék meg, hogy én egy kicsit módosítsak ezen a parancson, és azt mondom, hogy box és megmondom neki, hogy melyiket zárja be, hogy indexel és akkor azt mondom neki, hogy close és akkor ő csak azt az egyet fogja bezárni, és nem az összeset a, a úgy adom ki, ahogy, ahogy, ahogy ott a leírásban szerepel, akkor bizony az összesetben zárja. Így megkérdezi, hogy mentse e a, a változást. Tehát én most nem akarom menteni, és ugye miért a, a makrózás zárja be, holott én a book 1-et egy, most csináltam, hát azért mert nem az a... Nem az a sorszám szerinti első, hogy book egy utána van egy egyes, az az a negyedik, hogyha megnézzük, akkor mindjárt ki fog belülni. Igen, és most megnézem, hogy itt van -e a Book 1, ezt nem lehet menteni, book egy 1 nincs nyitva. Tehát tényleg tudni, hogy milyen sorrendben nyitottam meg őket, és vannak megfelelően sorszámhoz őket. Tehát az Index az a létrehozásnak megfelelő. Módon keletkezik. Jó, most a következő az Aktív az Workbook close, megint csak. Megint neké. Hát az ugye az Aktív Workbook az nem más, mint a makrobás, amivel dolgozok De mi van abban az esetben? hogyha én ráállok erre a bukettőre, 2 és, és őt próbálom meg bezárni, akkor mi történik? akkor tehát ő volt az aktív, és most eltűnt innen a World Book 2 tehát ő volt az aktív, és azt zártam be. Jó. Következő. Hát a következőt már megcsináltam. Most, tehát ez a Wordbooks, Wordbooks 2, Book 2, Close, azt tulajdonképpen már végrehajtottam, csak indexekkel. Na most nézzük, mi történik akkor, hogyha így hivatkozok rá idézőjelek között, és azt mondom, hogy Book egy Aktivét, és itt is van a parancs, vegyük észre, hogy az editor mindig segít nekünk abban, hogy hogyan kell egy helyes uh, Visual Basic Application parancsot összeállítani. Hát például a World Books uh, gyűjteményhez tartozó Megfelelő parancsmegadás, indexet ér az áró belül, és oda nem írtok, idézőjelon belüli mondjuk munkalapnevet. Ezért nem fogadál el elő teljes megoldásnak azt, hogy én otaértam, hogy, hogy sít egy, vagy, vagy, vagy book egy vagy, vagy bármi más nem lesz jó. Mindenféleképpen ő oda. Indexet kér, és ha ide egy Indexet adok és utána e, megadom a parancsot akkor helyes lesz a parancs és működni fog és nem fog nekünk hiba üzenetet itt megadni Úgyhogy most itt tartunk és következő, megint egy lekérdezés lesz az active book sales -be. Erre fog egy választ adni nekünk, hogy vajon mentve van, vagy nincsen mentve az appbook. A, a Azt mondja, hogy ezt nem mentettük. És következőben pedig egy hozzárendelés történik ez a tulajdonság legyen egyenlő fószal, és akkor értéket adtunk most ennek a változónak tulajdonképpen, nem adtuk, hogy nincsen még mentve.